I'm ترجمة يا صبح رويج طولت ليلك خليت قلبي نار بلك بتجي أختك تغني The. <laughs> رتون تجي <تصفيق> أختك تغني لك بل to وشد الكركم نجوى حبه لفني الوجد Thank you